Radu Tudor prezint un documentar de excepție, cum au distrus un unora simbol al cretinismului – il au asasinat pe arheologul Khaled al-Assad. Jurnalistul Radu Tudor a prezentat în cadrul emisiunii Punctul de Întâlnire, de la Antena 3, un documentar de excepție realizat de NATO, despre oraul antic Palmira din Siria, ora care coline dovezi ale cretinismului timpuriu, dar care a fost distrus de ISIS. Înainte de a distruge oraul, teroritii l-au ucis pe omul de tine Khaled al-Assad, un arheologul sirian, care i-a dedicat întreaga carieră oraului antic Palmira. Un documentar excepțional al NATO, cu asasinarea unui mare om de tin, un om care avea grijă de oraul antic Palmira, cel construit de romani acum 2000 de ani, cel care urme inclusiv ale debutului cretinismului în acea parte de lume. Oraul Palmira a fost distrus de terori tinsis, dar toată povestea a început cu decapitarea acestui om de tin care avea grijă de ora, a explicat Radu Tudor, în prezentarea documentarului. Omul de tin este Khaled al-Assad, un arheolog sirian, care i-a dedicat întreaga carieră oraului antic Palmira. El a fost ucis de teroritizis în anul 2015, la vârsta de 83 de ani. Palmira a fost un oraș antic situat în Troaz cu două izvoare, pe drumul caravanelor dintre Damasc, 215 km, Eufrat, 120 km, în Deertul Sirian. Lâng ruinele Oraului Antic, la circa 500 de metri, se segeisete Oraul Sirian-Tadmur. Palmira era în secolul I.H.R. Sub setepânire romană. În pratul roman Caracalla, 188 la 211, a ridicat Oraul la angul de colonie roman. Oraul cunoate o perioadă înflorire mult numită lecturilor comerciale cu drumul Metesi. Oraul sufer pagube materiale prin conflictul militar dintre romanii sasanizi. perii, în anul 260, chiar în pratul roman valerian cezând în mâinile perilor.